નમસ્કાર મારું નામ જોશી શિક્ષણ પ્રસ્તાવના મૂલ્ય શિક્ષણ અભિગમ ટૂંકો પરિચય શાળાના આચાર્ય કે શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓમાં જે ગુણો સિંચવવાના હોય તેનો વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા प्रासंगिक परिचय कर लाबा गाड़ा ना संभव हो पद्धति योग्य है प्रवचनों वार्तालाप प्रश्नोत्तरी स अभ्यास प्रवृत्ति प्रार्थना सभा वगैरह ना अवकाश है आ अनौपचारिक एवं परोक्ष पद्धति કાર્ય કરવાથી વિદ્યાર્થીઓ પરોક્ષ રીતે અભિગમ ને નૈતિક ચર્ચા અભિગમ અને મૂલ્ય સ્પષ્ટીકરણ અભિગમ તરીકે સ્પષ્ટ કરેલું છે પસંદીત વિષય વસ્તુ કે બોધાત્મક હકીકતને વર્ગ સમક્ષ રજૂ કરીને આયોજિત ચર્ચા દ્વારા હકીકતમાં સમાવિષ્ટ નીતિમાં આચરણ વિષય બાબતે વર્ગ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે તે કાર્ય નૈતિક ચર્ચા અભિગમ છે અહી ચર્ચા માટેનું વિષય વર્ગ કાર્ય વગેરે ઔપચારિક છે જ્યારે કોઈ ચોક્કસ મૂલ્ય લઈ તેનું સ્પષ્ટીકરણ શિક્ષક ઉપદેશ સ્વરૂપે કરે તે મૂલ્ય સ્પષ્ટીકરણ અભિગમ કહેવાય અનૌપચારિક મૂલ્ય શિક્ષણ અભિગમ મૂલ્યો સ્પષ્ટીકરણ કાર્ય અનૌપચારિક મૂલ્યો શિક્ષણ અભિગમ સૂચવેલું છે મૂલ્ય સ્પષ્ટીકરણ વિકાસ પ્રક્રિયા માટે ત્રણ તબક્કા નક્કી કરેલ છે પસંદગી મહત્વ અને ક્રિયા આ ત્રણ બાબતોના સંદર્ભમાં વિદ્યાર્થીઓને ચોક્કસ પ્રવૃત્તિઓ સોંપવામાં આવે છે विद्यार्थी लाबा गाड़े विविध प्रवृति चौक्स प्रकार प्रवृत्ति पी चौक प्रवृति स्वीकार क्रिया पाच न कारण समझे मूल्य विद्यार्थियों में उभी थे स्पष्टता है भावनात्मक शिक्षण हेतु संदर्भ में करेल शिक्षण कार्य उदाहरण है ચોક્કસ ભાવાત્મક બાબતો જેવી કે સ્વચ્છતા સામાજિકતા સેવાના શિક્ષણ માટે શાળા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરે છે વિદ્યાર્થીઓનું કાર્ય ધ્યાનમાં લેવું પ્રતિચાર આપવો પ્રતિચારમાં સંતોષ અને મૂલ્ય ધારણ કરવું અનૌપચારિક મૂલ્ય શિક્ષણની પ્રવૃત્તિઓ શાળા કક્ષાએ પ્રાર્થના સભા परिचय ते मुख्य हेतु हो शाँ कार्य अनौपचारिक रीते मूल्य शिक्षण कार्य अनौपचारिक मूल्य शिक्षण प्रवृत्ति ઉપયોગ ત્રણ વ્યક્તિગત કે સમગત ચર્ચા મૂલ્ય શિક્ષણ અંગે તત્વજ્ઞાનીઓએ સૂચવેલી દિશાઓ જેવી કે બૌદ્ધ ક્રિયા તાદ્રશ્ય કરું વગેરે વિવિધતા સ્વીકારી દવે ઓગણીસો બાણું ત્રણ અભિગમો સૂચવે છે એક બાળકને સદાચાર્ય બનાવવા યા તેના ઉત્તર શિલ્લો અભિગમ બે બાળકો પાસે વ્યવહારના કૌશલ્ય હસ્તગત કરાવી તેમાંથી સદાચાર્ય બનાવવા માટેનો વ્યવહાર કૌશલ્ય ત્રણ આદર્શ નમૂનાથી મૂલ્યો ગ્રહણ કરતા શીખવવાનો પ્રતિમાન મોડલ અભિગમ શિક્ષકનો પોતાનો સ્વરૂપે નૈતિક શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે તેવી ધારણા વ્યવહાર કૌશલ્ય અભિગમના પાયામાં છે આદર્શ નમૂના વ્યક્તિઓ ગાંધીજી સાદગી મધર ટેરેસા સેવા વલ્લભભાઈ પટેલ જુસ્સો મહાવીર સ્વામી અહિંસા પસંદગી કરે તેના સંદર્ભમાં વાર્તાલાપ ચર્ચા વિદ્યાર્થી કાર્ય કરવાનું સૂચન શિક્ષણ માટે સૈદ્ધાંતિક વિગતો જેમ કે તે સ્વરૂપે શિક્ષણ કાર્ય હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે આ માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ યોજી શકાય જેમ કે એક અનૌપચારિક વાર્તાલાપ બે આયોજિત સ્વાધ્યાય ત્રણ રોલ પ્લે અને નાટ્યકરણ ચાર આયોજિત સામાજિક કાર્યલાપ્રો નિયમ નીતિનો વાર્તાલાપ આપે છે તે પ્રયુક્તિઓ અનૌપચારિક વાર્તાલાપ તરીકે ઓળખાય છે આયોજિત સ્વાધ્યાય આયોજિત સ્વાધ્યાય વિદ્યાર્થીને મૂલ્ય ઓળખ માટે કોઈ વિચાર પ્રસંગ નિબંધ આપી શકાય તેનું અનુકાર્ય કરી શકાય આ પ્રકારની એક વર્કશીટ નો નમૂનો નમૂનો તમારું નામ લખવાનું બાળકનું નામ શાળાનું નામ અને ધોરણ અને વર્ગ મારો ઉદેશ યંત્રોનો વિનાશ કરવાનો નથી પણ યંત્રોની મર્યાદામાં આંકવાનો છે ભૌતિક શક્તિથી ચાલતા અને ભારે અટપટા એવા યંત્રોનો ત્યાગ કરવો પડે हूँ एक वस्तु स्पष्ट करीश आप जे कहीं करे प्रधान विचार मानव हित होव जो मणसना अंगों कामने अभाव जड़ निरुपयोगी करनाखवा तरफ यंत्रों की प्रवृत्ति न हो यो विवेक करूँ दाखला तरीके सींगरना संचा ने वाई लूँ छू ए शोधनी पाचड़ अदृत इतिहास है महात्मा गाँधी આવી જ વાત સાંભળેલી હોય તે વિગતો લખો યંત્રનો દુરુપયોગ વિષય વાર એક પેરેગ્રાફ લખી આપો આ પ્રકારની વર્કશીટ શિક્ષકો જાતે તૈયાર કરી શકે આવી પ્રવૃત્તિઓ વૈવિધ્ય આવે અને અનૌપચારિક રીતે મૂલ્ય શિક્ષણનું કાર્ય થાય રોલ પ્લે અને નાટ્યકરણ વિદ્યાર્થી સમક્ષ ચોક્કસ મૂલ્ય અને વ્યક્ત કરવા કોઈ એક પાત્ર પસંદ કરી તેને માટે વિદ્યાર્થીને તૈયાર કરી રોલ પ્લે કરી શકાય આ ઉપરાંત ચોક્કસ પાત્રના જીવન કાર્યના સંદર્ભમાં કોઈ પ્રસંગ પસંદ કરીને તેનું નાટ્યકરણ વર્ગ સમક્ષ રજૂ કરી શકાય દાખલા તરીકે ગાંધીજીનો રોલ ડોક્ટર આંબેડકરનો રોલ वगैरे नाट्यक्र द्वारा रजू कर कार्य शाला प्रवृत्ति करेम के कार्य वगैरह विद्यार्थी मदद प्रवृत्ति मूल्य शिक्षण मुलाकात क्षेत्र कार्य शीघ्र वक्तृत्व स्पर्धा वर्कबुक वगैरह योजना રોજ બરોજ બનતા વિવિધ પ્રસંગો પૈકી ચોક્કસ માટે આચરણનો વિષય છે તેથી પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ અસરો સમાજમાં જોવા મળે છે હાલમાં મૂલ્ય પરક પ્રતિમાનો વિકસિત થયો છે જેનો ઉપયોગ મૂલ્ય પ્રસ્થાપન માટે કરવામાં આવે છે विविध विषय वस्तु हाथ में रहे मूल्य ने अनुल्षी पाठ आयोजन तैयार करी वर्गमा मूल्य शिक्षण प्रस्थापन शक्य बने छे। आभार